في خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين امسية الود لهذه العصريه كما يقال ويعبرون يملؤها الود في منتدى كوفان اهلا وسهلا بالاخوه الحاضرين العاملين الاعضاء جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لمن, لمن تجشم, تجشم عناء السفر والمجيء نحن الأدبيون الذين نكتب ما يحلو لنا ولا يحلو لنا لأن الأدبيون حلويون نحرك الجماد في ومضه ونجمع شمل اثنين نزف القلم على الورقة ونبث لقاح الحبر فتقفز حيامل الأفكار إلى بويضة الصورة فننجب القصيدة ضاحكة باكية مداوية جارحة ثكلى حبلى أنيسة السجناء تموت في أفواه الجبناء وتحيا في مسامع النبلاء وعندما تبلغ الحلمة نزفها عروسة لأجيالنا التعساء المصلون يتوضعون بالماء وبالقصيدة يتوضأ الشعراء